Τι είναι οι διαδικοί αριθμοί και γιατί τους χρειάζονται οι υπολογιστές μας. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μας μπορεί να κάνει πολλά απίστευτα πράγματα, μπορεί να μετατρέψει εικόνες έτσι ώστε να αποκτήσουμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο, να ρετουσάρει ένα φιλμ, να σχεδιάσει διαγράμματα, να αποθηκεύσει μουσική, να παίζει Angry Birds και πάρα πάρα πολλά άλλα. Αλλά δεν μπορεί να κάνει αυτό που μάθαμε όλοι μας από πολύ μικροί να κάνουμε, δηλαδή να μετράμε, τουλάχιστον όχι με τον τρόπο που το καταλαβαίνουμε εμείς. Ας κοιτάξουμε για παράδειγμα τα χέρια μας. Έχουμε δέκα δάκτυλα. Τα δάκτυλα μας είναι ο λόγος που μετράμε σε ένα σύστημα που το λέμε δεκαδικό και έχει ως βάση τον αριθμό δέκα. Έτσι χρησιμοποιώντας τα δάκτυλα μας μπορούμε να μετρήσουμε μέχρι δέκα πράγματα. Μετά όμως πρέπει ή να χρησιμοποιήσουμε τα δάκτυλα των ποδιών, πράγμα λιγάκι δύσκολο αν φοράμε παπούτσια, ή να αρχίσουμε από την αρχή. Σε αυτή την περίπτωση χρειαζόμαστε ένα τρόπο για να καταγράψουμε ότι έχουμε φτάσει στο 10 ήδη μία φορά. Το δεκαδικό σύστημα μέτρησης που χρησιμοποιούμε μας λέει ουσιαστικά πόσες φορές έχουμε ξαναρχίσει να μετράμε μέχρι το 10. Έτσι, ο αριθμός 10 έχει έναν άσο αριστερά που μα λέει ότι ήδη έχουμε μετρήσει μέχρι το 10 μία φορά. Ο αριθμό 11 έχει και έναν άσο στα δεξιά, που σημαίνει ότι έχουμε μετρήσει μέχρι το 10 και μετρήσαμε και ένα ακόμα δάκτυλο. Ο αριθμό 11 σημαίνει δηλαδή ένα 10 και ένα 1. Ο αριθμό 25 σημαίνει δύο 10 και μία πεντάδα. Τελικά θα πρέπει να προσθέσουμε άλλο ένα ψηφίο στα αριστερά για να δείξουμε πόσες φορές έχουμε φτάσει στο 100 και μετά άλλο ένα για το 1000 και άλλο ένα για το 10.000, για το 100.000, για το 1 εκατομμύριο και πάει λέγοντα. Είναι πράγματι καταπληκτικό. Χρησιμοποιούμε μόνο 10 αριθμητικά σύμβολα ή ψηφία όπως τα λέμε για να φτιάξουμε οποιονδήποτε αριθμό. Στην πράξη ένας αριθμός έτσι όπως τον γράφουμε είναι ουσιαστικά μια κωδικοποίηση πρόσθεσης. Για παράδειγμα, ο αριθμός 9876 σημαίνει ότι μετρήσαμε 9000, 8 εκατοντάδες, 7 δεκάδες και 6 δάχτυλα. Οι υπολογιστές δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, όχι μόνο γιατί δεν έχουν χέρια και επομένως δάκτυλα, αλλά γιατί δεν μπορούν να αναγνωρίσουν κάτι που έχει 10 πιθανές καταστάσεις. Οι υπολογιστές, αν και φαίνονται εξαιρετικά πολύπλοκα μηχανήματα, στην πραγματικότητα είναι κατασκευασμένοι με πολύ απλό τρόπο. Οι υπολογιστές αποτελούνται από πάρα πολλούς συνδυασμούς από διακόπτες. Οι διακόπτες μπορεί να έχουν μόνο δύο καταστάσεις. Μπορεί να είναι είτε κλειστοί, είτε ανοιχτοί. Μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι ένας υπολογιστής δεν είναι τίποτε άλλο από πολλά εκατομμύρια από ναι ή όχι ή πολλά εκατομμύρια από άσπρο και μαύρο ή τετράγωνο και τρίγωνο ή πάνω και κάτω. Δεν έχει και πολλή σημασία η πολλα εκατομμυρια απο ασπρο και μαυρο η τετραγωνο και τριγωνο η πανω και κατω δεν εχει και πολυ σημασια η επιλογη της αναπαράστασης των δύο διαφορετικών καταστάσεων. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο υπολογιστή αναγνωρίζει μόνο δύο ψηφία, το ένα και το μηδέν. Το μηδέν είναι μηδέν, αυτό είναι απλό. Και το ένα είναι ένα, δηλαδή ακριβώς όπως κάποιο θα περίμενε. Αλλά μετά φτάνουμε στο δύο και ο υπολογιστής δεν αναγνωρίζει το 2. Έτσι το 2, στο διαδικό κώδικα ή με βάση το 2, είναι 1, 1,0. Νομίζουμε ότι είναι 10. Μοιάζει με 10, αλλά δεν είναι, είναι 2. Το 3, μα δεν υπάρχει ούτε 3. Επομένως, στο διαδικό κώδικα, το 3 είναι 1, 1. Βασικά κάνουμε ακριβώς το ίδιο με αυτό που κάνουμε και με το δεκαδικό σύστημα που έχει για βάση το 10. Ο αριθμό στα αριστερά μα λέει πόσε φορέ έχουμε φτάσει τον αριθμό 2. Στο δεκαδικό μα σύστημα, ο αριθμό στα αριστερά μα λέει πόσε φορέ έχουμε φτάσει το 10. 10 μονάδε, 10 δεκάδε, 10 εκατοντάδε, 10 χιλιάδε, 10 δεκάκε χιλιάδε και τα λοιπά. Αλλά στο διαδικό σύστημα που έχει και βάσει το 2, το νέο ψηφίο στα αριστερά μα λέει πόσε φορέ έχουμε φτάσει το 2. 2 μονάδε, 2 διάδε. 2 τετράνδες, 2 οκτάδες και πάει λέγοντας. Αυτό σημαίνει πως οι διαδικοί αριθμοί μεγαλώνουν πολύ γρήγορα. Ο αριθμός 16 για παράδειγμα μοιάζει με εμάς με τον αριθμό 10.000 και ο αριθμός 1 εκατομμύριο στο διαδικό σύστημα είναι ο 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 τα καλά νέα είναι ότι οι υπολογιστές μπορούν να επεξεργαστούν από τα κομματάκια πληροφορίας, δηλαδή τα διαδικά ψηφία ή bit όπως λέγονται, πολύ γρηγορότερα από ότι είμαστε σε θέση να τα προφέρουμε, με ταχύτητες που φτάνουν τα δισεκατομμύρια ανα δευτερόλεπτο. 8 bit στη σειρά κάνουν ένα byte, που είναι η μικρότερη ποσότητα πληροφορίας που απαιτείται για να αποθηκευτεί ένας χαρακτήρας, το γραμμαρό για παράδειγμα ή μια παρένθεση. Άρα χρειαζόμαστε 16 bit ή 2 byte για να φτιάξουμε μια φατσούλα. Μετά όμως τα πράγματα γίνονται κινέζικα. 1 kilobyte θα έλεγε κάποιος ότι είναι 1000 byte. Αλλά στην πραγματικότητα είναι 1024 byte. Εξαιτίας του τρόπου που μετράει ο πολιογιστής, δηλαδή με βάση το 2. Ένα gigabyte υποτίθεται ότι είναι 1 δεσκατομμύριο byte. Αλλά μαντέψτε, δεν είναι. Στην πράξη είναι... 1 δισεκατομμύριο 73 εκατομμύρια 741 824 μπάιτ που στο διαδικό σύστημα αναπαριστάνεται πολύ εύκολα από έναν άσο ακολουθούμενο από 30 μηδενικά. Για να κλείσουμε ένα παλιό ανέκδοτο. Υπάρχουν μόνο δέκα είδη ανθρώπων, αυτοί που κατανοούν τους διαδικού αριθμούς και αυτοί που δεν τους κατανοούν. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε.